لوگ شادیوں میں جاتے ہیں دعوتوں میں جاتے ہیں کچھ لوگ کھانا اتنا زیادہ نکال لیتے ہیں کہ اس کو کھا نہیں پاتے پھر پھینک دیتے ہیں یہ نعمت کی ناقدری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا کھانا ہے ہمارا کیا نقصان ہے ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ کھانا پھینک کر اس کھانے کی ناقدری کی اس کی ناشکری کی اس کا وبال خود انہی پر پڑے گا اس لیے کہ اس طرح کھانے کو ضائع کرنا اپنے ہی گھر میں کھانے کی کمی کا سبب ہے قرآن پاک میں ہے ل ان شکر تم لذیذ و لفر تم ان آذابی ل شدید اگر تم قدر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا اگر نا قدری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے اگر تم اس کھانے کی قدر کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں اور زیادہ کھانے کی برکتیں دیتے اور تم نے نا کی ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کی ناشکری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے محروم کر دیتے ہیں تو جس نے کھانا پھینکا ہے اس کے گھر میں کھانے کی کمی آئے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نہل کی آیت نمبر بارہ میں ایک گاؤں والوں کا قصہ بیان کیا ہے ضرور اللہ مثلاََ قریطن کا نت آمنت مطمئنتہ کچھ لوگوں کو ایک گاؤں میں اللہ تعالی نے دو نعمتیں دے رکھی تھی ایک تو یہ کہ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا دوسرے اللہ تعالی نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ان کو دے رکھی تھی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں چھین لی بھوکے رہنے لگے تو جس نعمت کی آپ ناقدری قدری کریں گے اس نعمت کی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کمی کر دیں گے اور جس نعمت کی قدر کریں گے اس کو زیادہ دیں گے کھانے کے وقت بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور شران ضروری ہے کہ اتنا نکالو جتنا کھا سکتے ہو یہ تعلیم ہے قرآن کی اسلام کی اگر زیادہ نکالا تو یہ فضول خرچی اور اسراف ہے جو بہت خطرناک چیز اور بڑا گنا ہے اس اسراف کے نتیجے میں خود آپ کے پاس ان چیزوں کی کمی ہو جائے گی بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنا چاہیں کھائیں اور پھینکیں سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا ہے ہمارا نہیں حالانکہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے کم نکالنا چاہے دوبارہ لے لینا لیکن اتنا نہیں نکالنا کہ پھینکنا پڑے اس لیے کہ اگر تم پھینکو گے تو کھانا تو دوسرے کا پھینکو گے لیکن اس ناقدری کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانے کی کمی ہو جائے گی اس لیے اس طرح کے کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے